معنا انس الزلاوي مدير مهرجان العلايش الدولي للثراء الثقافه والفنون والتراث اللي غادي يعني ريسيد لكل جهه المدينه المسلسل يعني انطلاق هذا المهرجان في الاسبوع القادم كنشكر اولا العرائش انفو على الاستضافه والتغطيه الاعلاميه اللي تكون حاضرة معنا ان شاء الله في هذه الدوره هذه كان بغيو نسلو رسالة رساله من مدينه العرائش عن طارقكم لاننا كنرحب بهم ونقولوا مرحبا بكم بعد هذا المهرجان هذا المهرجان ديال العرائش مرحبا بكم انكم حكم كانت واحد الجائحه وواحد الضغوطات كان انكم تجيو واحد المتنفس كذلك الزوار مدينه العرائش كذلك الناس اللي ساكنين خارج ارض الوطن كنرحبوا بكم لهم مرحبا بكم مرحبا بكم يعني في البلد ديالكم انكم واحد متلفات جيتوا مرحبا كنبغي نقول لكم ان هذا المهرجان هذا هو انه ترويج لمدينه العرائش حنا بغينا نبينوا مدينه العرائش في اباحه ديالها باش انها تبان الناس اللي كاين ما مدينه العرائش كنقول لهم انتما مرحبا بكم يعني ساليما جايوا ومر... ان شاء الله مرحبا بكم هنا الهدف ديال المهرجان كامل هو اننا نبرزو واحد الموروث ثقافي واحد الجانب الفني اللي كتسخر به مدينه العرائش او المغرب بصفه عامه يعني مصلون جميع لجميع المغاربه ديال العالم كذلك الاجانب كذلك كان اي شخص كنرحبوا به وهذا الدوره هذه ان شاء الله غادي تكون متميزه بعد الفقرات ديالها الفنيه والثقافيه كنجدوا الترحاب بالزوار كنقولوا مرحبا بكم في مدينه العرائش كذلك كنرحبوا بالجاليه المغربيه المقيمه بارض خارج ارض الوطن كنقولوا مرحبا بكم ونشكركم على جدد الشكر ديالنا العرائش ان فلان الاستضافه رحبوا بها باش انها تغطيه مستمرة المهرجان وتوصل كذلك الناس اللي ما قدرش يحضروا معنا يدخلوا يتواصلوا يشوفوا المهرجان عن طريق العرايش او